Είπαν τόσα πολλά ψέματα για να εκλεγούν, που είναι πολύ δύσκολο να επιλέξει τη βασική ενδεκάδα των ψεμάτων του. Ψέμα πρώτο. Η Συμφωνία των Πρεσπών. Η προδοσία που θα τιμήσουμε. Απέναντι σε μια συμφωνία που έκανε πράξη την εθνική γραμμή, που ανέτρεψε την υποχωρητικότητα δεκαετιών, που μα έδωσε πίσω το όνομα, την ιστορία και τα σύμβολα τη Μακεδονία, που εξασφάλισε την ηγετική θέση τη Ελλάδα στην περιοχή των Βαλκανίων, η Νέα Δημοκρατία αντέταξε τον εθνικισμό τη περικεφαλαία. Η Ελλάδα θα μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να βάλει βέτο στη διαδικασία ένταξη των Σκοπείων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και αυτό το δικαίωμα τη πατρίδας μας αρνούμε να το απεμπολίσω. Όταν ήταν αντιπολίτευση βέβαια, γιατί μετά... Είπα στο Συμβούλιο αυτό το οποίο είχα πει και στον ίδιο τον κύριο Ζαεφ, όταν τον συνάντησα στη Νέα Υόρκη, όπου του είπα ξεκάθαρα «Δεν θα θέσω τη Συμφωνία των Πρεσπών ως εμπόδιο για την Ευρωπαϊκή Ευρω η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η μεγαλύτερη πατριδοκαπιλία που έγινε ποτέ στη χώρα μας για μια χούφτα ψήφου. Ψέμα δεύτερο, προσφυγικό. Τελικά δεν τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από τις εκλογές, τους πρόσφυγες τους έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποφάσισαν και εκτέλεσαν τις ανεξέλεγκτες λαθρομεταναστευτικές ροέ. Μόλι έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ά Στι θείε των 89 άτομα, κάθε μέρα 100-120. Όμω θα φυσήξει και θα φύγουν. Θα βοηθήσει και ο καιρό, συνυπολογίζουμε με τι μεγάλε ροέ, Για να μειωθούν οι ροέ. Χάλεσε ο καιρό, αλλά δεν φεύγουν. Συνευχέ, υγρασία, βροχές, καταιγίδε σε επαναλαμβανόμενα κύματα. Όπω ακριβώ τα κύματα των προσφύγων που δεχόμαστε από τα Ανατολικά. Τελικά το ρατσιστικό παραλίριμα δεν διώχνει τους πρόσφυγες, αλλά θα του διώξουν τα απλότα φράγματα για τα ψάρια. Ω τον Ιούλιο του 2019. Αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν του πρόσφυγε στα σπίτια του. Να πάει ο κύριο Δήμο Καλαδρίου αύριο, ειδονό και σήμερα, και να, πάει, λίγο μετανάς, και να τους πάρει λαθρομετανάστε για του πάντε στο γαλάζι. Μάλιστα λοιπόν. Στην αρχική φυσιά, που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν κλειστά σύνορα. Εγώ θα πάρω, εγώ να Μετά, να πάρουμε όλοι από λίγους. Η επιλογή είναι, Ή θα πάρουμε λίγου από λίγου όλοι μας, για να μπορέσει να βγάλει τον χειμώνα η λέξη, ο Ζήιο, η Ω τον Ιούλιο του 2019. Το μεταναστευτικό δεν είναι γεωπολιτικό ζήτημα. Δεν έχει συμβεί κάποιο γεωπολιτικό γεγονός στην ευρύτερη περιοχή το οποίο να δικαιολογεί αυτήν την αύξηση των ροών που παρατηρούμε στου τελευταίου μήνε. Αλλά μετά είναι. Το 2015, οι Σύριοι, οι οποίοι έφευγαν απεγνωσμένοι εγκαταλείποντα τι αιστείε του για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Ω τον Ιούλιο του 2019. Το προσφυγικό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεταφορά προσφύγων από τα νησιά στην Ενδοχώρα. Ο συμφόρες των νησιών δεν μπορεί να γίνεται με από τα νησιά στην προς δημοτική... την Ενδοχώρα στην περιοδική Ελλάδα, όπως γίνεται σήμερα. Αλλά μετά, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Περισσότεροι από 20.000 ετούντες άσυλο θα μετακινηθούν σε 10 περιφέρειες Ενδοχώρας. Ψέμα τρίτο. Ανάπτυξη. Κατέβα κι άλλο. Βεβαίω και μπορούμε να φτάσουμε σε ανάπτυξη 4%. Ε, δεν μπορούμε να φτάσουμε μέσα σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο, βέβαια. Βεβαίω και mm -hmm. μπορούμε να φτάσουμε μέσα σε ένα χρόνο. Mm -hmm. Αλλά δεν θα φτάσουμε γιατί δεν μπορούμε. Κτίμησή σα ότι θα ανάπτυξη 4% τη θυμάμαι ξεκάθαρα. Ναι, και έχετε δίκιο σε αυτό. Το ε, και δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε αυτόν, ε, αυτόν τον στόχο. Σε ένα χρόνο από σήμερα θα τρέχουμε ρυθμούς άνω του 3,5-4%. Οτιδήποτε δεν μα ξεκολλά από <σ outright> το σημείο που σήμερα είναι Πλεόνασμα. Ανάλογα με το ποιο κυβερνάει. Όταν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο θεωρεί ανέφικτο το στόχο για πρωτογενέ πλεώνασμα 3,5%. Όταν όμω κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ο στόχο είναι εφικτός. Ψέμα πέμπτον. Ένφια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μειώνει, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει. Ο Κυριακό Μητσοτάκη καταργεί τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ένφια κατά 30% και την επόμενη μέρα φερνητικό του νόμο για μείωση του ένφια κατά 22%. Τα πρωτοσέλιδα τη διαπλοκή πανηγυρίζουν. Με ένα καλά στημένο επικοινωνιακό παιχνίδι, η προπαγάνδα κατάφερε να περάσει στου πολίτε ότι η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον έμφυα. Η αλήθεια. Το μόνο που έκανε η Νέα Δημοκρατία είναι να επεκτείνει την ψεφισμένη από το ΣΥΡΙΖΑ μείωση του έμφυα στι μεγάλε ακίνητε περιουσίε. Η μείωση που είδε στον δικό σου έμφυα είναι νόμος ΣΥΡΙΖΑ. Ψέμα 6. Πρώτη κατοικία. Μιχαλάμε τι καρδιέ μα. Θα προστάτευαν πρώτη κατοικία, αλλά μέχρι να εκλεγούν. Τώρα. Μαλά με τι καρτιέ μα. Μοιάζω ναι. στα αλήθεια, όχι υποκριτικά. Δεν θέλω να δω να του παίρνω το σπίτι. Μα Θα μου. Προστασία από όλη πρώτη κατοικία δεν υπάρχει. Σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Αφήσα το εξηγεί, σα αφήσαμε το σοβαρό τώρα. Έστω σοβαρό τώρα. Και εγώ βγαίνω και το λέω με ένταση γιατί εγώ θέλω να σου σώσω το σπίτι. Άρα όχι, να το πάρουμε. Σέμα έβδομο. Ελληνικό, το μετέωρο βήμα μια πληντόμη. Οι μπουντόζες στο ελληνικό είναι ζήτημα μιας εβδομάδας, προεκλογικά. Γιατί μετά τις εκλογές μπαίνουν σήμερα, σε λίγο, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Το καζίνο, η διανομή και συνέχεια θα, θα γίνει μεταβίβαση για να τα έργα. Όλα αυτά εντός του ετούς. 100% γιατί αυτά δεν είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν σε δύο-τρει μήνε. Θα γίνουν σε δύο-τρει μήνε. Την πρώτη εβδομάδα, εφόσον αναλάβουμε τη διακυβέρνηση τη χώρα. Την πρώτη εβδομάδα. Το ελληνικό ποθέα δούμε δρόμου, μπορείτε να μα πείτε. Πιστεύω ότι σε μια ρεαλιστική βάση, εάν yeah. όλα πάνε καλά, από τι αρχέ του επόμενου χρόνου θα μπορεί το πράγμα να δεν υπάρχει μπουλντόζα. Αυτά εντό του έτου. 100, 100%. Είχατε κάνει δηλώσει, αναλαμβάνοντα τα καθήκοντά σα, ότι μέχρι το τέλο του χρόνου θα έχουν βγει οι μπουλντόζε. Οι μπουλντόζε έχουν πρόβλημα και γιατί δεν έχετε πει πίσω. ποτέ αυτό το πράγμα. Η ανάπτυξη τη Νέα Δημοκρατία έμεινε από καύσιμα. ΣΕΜ 8 Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική. Ένα άχρηστο, χρήσιμο Υπουργείο. Τον Ιούλιο καταργείται το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική. Η χώρα με τι μεγαλύτερε μεταναστευτικέ ροέ μένει χωρί το αντίστοιχο Υπουργείο. Σε όλη την Ευρώπη, η δραστηριότητα, το αντικείμενο τη μεταναστευτική πολιτική ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τον Ιανουάριο το Υπουργείο επανεσυστήνεται. Στις 4 Οκτωβρίου, είναι ακόμα άχρηστο το Υπουργείο που στις 15 Ιανουαρίου γίνεται χρήσιμο. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, δημιουργείται Υπουργείο Μπετανάστευσης και Ασύλου. Ψέμα το Προσόντα Διοικητών Νοσοκομείων. Ο κομματάρχης μάνατζερ. Προεκλογικά, ο κύριος Μητσοτάκη περιγράφει πως πρέπει να είναι οι διοικητές των νοσοκομείων. Το να φέρει έναν μάνατζερ από τον ιδιωτικό νοσοκομείο. Να είναι μια μορφή μεταφορά τεχνονοσίας από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο. Γιατί πρέπει να είναι κακό αυτό, Τι προτιμάει δηλαδή, ο κόσμο να διορίζουμε αποτυχημένου βουλευτέ στα νοσοκομεία μα, Είναι φανερό πω έχει στο νου του ακριβώ αυτόν. Παρεκάλεσε τον κύριο Πρωθυπουργό ναι. να μου δώσει μία από αυτέ τι θέσει. Δεν διαφώνησε ο κύριο Πρωθυπουργό. Ψέμα δέκατο. Δήλωση Πέτσα. Ψεύτη είσαι και φαίνεσαι. Περιμένει, περιμένει. Αλλά όταν το λάθο που αποκαλείται. Δεν ζητάει ότι μισή συγγνώμη. Εγώ μιλάω με δηλώσεις εκπροσώπων σας. Του κυρίου Πέτσα. Δήλωσε. Περισσότερες περιπολίες σημαίνουν περισσότερα τραγικά συμβάντα. Περιμένω. Περιμένω. Δεν, δεν θα καταθέσετε τίποτα. Γιατί πολύ απλά δεν είπε αυτά ο κύριος Πέτσα. Όταν αυξάνουμε, όπως λέμε, τις περιπολίες αυξάνει η στατιστική πιθανότητα να έχουμε, δυστυχώς, θέματα όπως αυτό που είχαμε το τραγικό περιστατικό τις προηγούμενες ημέρες. Ψέμα ενδέκατο. δέκατο. Την ημέρα που βγαίναμε από τα μνημόνια, σου έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει τέταρτο μνημόνιο. Με μπροστά ένα τέταρτο μνημόνιο. Τώρα παραδέχεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε έβγαλε από τα μνημόνια, αλλά λέει άλλο ψέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε έβαλε στα μνημόνια. Σταματήστε αυτή την πιπίλα για το πόσο απρόβλεπτη είσαστε για το πώ βάλατε την Ελλάδα από τα μνημόνια αφού τη βάλατε πρώτα. Ένα πρωθυπουργό που νομίζει ότι έχει μνήμη χρυσόψαρου. Ψέματα τον βοήθησαν να αναρριχθεί στην εξουσία. Ψέματα τον βοήθησαν να κρατηθεί στην εξουσία. Ψέματα που μεταδόθηκαν τόσο πολύ από τα συστημικά ΜΜΕ, ώστε νόμιζαν πω βγάλατε την ελλαδα απο τα μνημονια αφου τη βαλατε πρωτα ενα πρωθυπουργο που νομιζει οτι εχει μνημη χρυσοψαρου ψεματα τον βοηθησαν να αναρριχθει την εξουσια ψεματα τον βοηθησαν να κρατηθει την εξουσια Όμω η αλήθεια δεν κρύβεται για πάντα.